αλλά μοιραστώ μαζί σα ότι δυσκολεύουμε πάρα πολύ να χωριστώ σονινάριο Ναι, Γιατί μισό δάχτυλο το πετάω, δεν το σκέφτομαι καν. Ο δοντόκρεμα δεν ξοδεύω ούτε Έτσι κάθομαι από πάνω και τη στίβη. Θα τραπλώνω τα καλώ. Θα Είναι η μόνη φάση που έχω να χέρι. Τα και στην για Πραγματικά οι δρόμοι όσοι σπίτουν να το πάρουν και να βάλω μισή στα και μισή σταδόνες και ύστερα πίσω στη θέση της. Εγώ εσύ για να τα Πραγματικά να δεν πιστεύω πως έχει αφιάσει. Απλά δεν έχω την το Γιατί άμα την κόψω από πίσω και να έχει μέσα. Δεν τελειώνει ποτέ η το βλέπω, έχει μέσα, είναι διαφανές, νομίζω ότι το κέτσαπ κρύβεται στα τυχόματα μου. <laughs> είναι περίοδος που υπάρχουν δύο κέτσαπ το ψυγείο, έτσι αυτό που βγάζει και αυτό που έχει ακόμη. Πάνω <laughs> <Βαμάνάποδα. laughs> το <κατεβάσιμο> βράδυ, <laughs> αφάζω <Αυτά με> ουρανό, <laughs> έτσι το σαββάτο, σαββάτο να Κλέβα με συνοδεία, λες και έχει το σαμπάνη συλλεκτική αξία. Απ' το φαφούρι, το το δεν πετάω ποτέ το παλιό. Τα αφήνω όλα εκεί στον τοίχο, στη Στη γωνία, κάνω το εικονοστάσιμο. μου. και είναι μου. φίλε, Του Πολύ καλή πρέπει σου Να πρέπει